Aupakaixo! Bueno, hemen nago, eta hau ingoan bakit, bakit, bakit, bakit deran duen atorrela, baina e, ikusiko dugu, The Leendo of Zelda Tears of the Kingdom bideo e, jokoaren trailerra. Bideo hau ostiralean ateako da, maiatzaren ama-billan okeratzen nago eta, beraz, aste bete da, eta ikusi nahi nuen zuekin. Bai, ez da ikusi, ez da Venga, guazen. Hemen, erra eksi da, irun minutuia. Berez aurreko trailerrak ikusitxot, beraz, da zer gertatzen, bale? Hemen agian txikian izango ez zuen, zerua ikusten da. Zerua esploratzeko benetan, bueno, interesa dut, bale? Hor ikusten dugu, ez ez da goblin bat, dialako... Uh! Zu haitza mozten nahi da. Bale, hor gertzen da link. Gustatzen zaita, arropa. Gustatzen zaita, arropa. Delain of Zelda, Tears of the Kingdom. Ai, kreston gogoak dazkat jolasteko. Hola, Zuke bai, jolastu zinazten, eh, Breath of the Windera. Bale, a ber. Bale, lurreatu gara. Ai, zaportxak jatelia! Baina jendean arropa eta postu oiek? Oikakariko da, eta zertzen mendiganean zegona. Eta hor, ekaitza modukoa zegoen. Hmm... Gal, ez dakit nolakoa izango benei, historia transpondoa... Oiganon izango da. Hale, haulenengo trailearraren zehada. Nola? Ikusi ezue linken eskua? Ai, ai, ai, Eta... Barkua, eta zer... Ala, ala, ala... Kirstan dutxu... Ikusi ezue trajia! Eta jendea kanzegoen. borroka antregoen, eta hoi, zein da hoi! E, nintxo nesperain beste gauza, e, eh? nintxo nesperain beste gauza. Gazelua, ai gazelua super politxea da. Bale, zelda. Bale, behar bada Linkeek, ezpata eh, horrekin izango da gure azkeneko, esperantza. Ena zein da tipo hoi. Linke. Link. Bai, ja, baina, horietan, lehenk zintan. Ikusietu ez, patazekan, ze eskutua. Alaa, e, eta hor bagenekan, norbaitegan, eta karrua, eta ez ditu lertzen. Osa, jende gehiagorekin interakzionatuko dugu. Jokonetan. Ez guai, guaiek. Ba, kristongoa, hakat... Zerap? Aila! Ez guai ez, etxai hori. Eta hori ematen zuen goronean, zerbait, wau! Wow. Eta ez dituen bora ematen dena prozesa zeko. Horein behakitzer egin behar Nik neu eh, soilik egin dezakean zerbait. Bale? Bale, ¿Vale? benetazko de... erregearen de... itzuleraaren... Ezea, yeah! eh, lepukua izango zara, beste ez deten Esei gustatu ganoren ahotsa. Joazen link. Bale? Zuorti teen. Baia, xa. Gendeak un borrokatutako pat, borro gara. Avea ultima Bai. E e e e eta zeuden, zeuden hau eh dela zelako sea eh pertsonaiak sea zora eta hoeiek ba izenak eh ahztu Hortzeuden gure kinborrokatzen baina jendeak, kinborrokatuko gara ezetu lertzen. Osea, ahi, ahi, jarraitzen du. Link. Link? Debes buscarme. Bilatu behar nazo. Bai, maia txaren ama bilan. Bereala, bereala, ahi ama! Bale. Bale, bale, bale, bale, bale. Vale. Nintendo, oso ondo, jara maitu da. Wow, ikusi behar dit, amaik eta baina gozatzuk ez daitutan zuen ondo izultzen ainen baina... E, gauza pilioatzeuz den, eta pertsanaiak da, ai, ai, gustatu zetze baziru dieneaz, munduarekin interakzio gehiago izanagula eta munduko jendearekin. Boa, boa, boa, kriston goguakak jolasteko, ai, ama, bueno, espero ez zuek ere e, gogoa izatia, ja, berra da bideoak igo izatea edo, dutxen jolastu ezaket, ai, ai, ai, ai, ai. eta bain, itxagun barriko beste bihazte. <laughs> bueno, ba, ba ala, Berriko xikoet, 11 aldiz. Ejama baina Kristonirosi da iten dit. Ai, ai, ai, Kristonoakat. Bueno, ba milka esker bideoa ikusteagatik, espero zuek ere emozionatu egotea eta jokoa jolasteko eh, irrikitan egotea. Ai, ai, ai, ai, ba listo. Ba, oke. Ba, bueno. Ale, agur.